بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين التحقق من شخصية المهدي المنتظر بعد أن كسر المدعين بالمهدوية وده أمر طبيعي بيظهر قبل ظهور المهدي عليه السلام والإمام المهدي عليه السلام طبعا الدولة التي سوف يخرج منها لن نقوم بتحديدها لن نقوم بتحديدها، لكنه سوف يظهر من مصر هو بقى جنسيته ايه سعودي يمني اردني مغربي اي دولة بقى عربيا كانت انا مذكرتهاش ممكن يكون منها موضوع الدولة ده مش مشكلتنا انما مشكلتنا الكبرى ان احنا نعرف من اين يظهر المهدي المنتظر هل سوف يظهر من هنا او هناك او يعني منين بالظبط ده اللي هنقوله لكم في هذه الحلقة فركزوا معايا لو سمحتوا فطبعا البلد التي سوف يخرج منها المهدي المنتظر هي لابد ان تكون مصر لماذا مصر تحديدا لانها هي صاحبة علامات الساعة الكبرى معظمها يعني اولا المهدي المنتظر لازم يأتي من مصر لازم ده شرط اساسي ويطلع من اسكندرية يعني لإرتباطه بالملكة كيلو باترة. يعني عايجي مئة الف واحد يقولك انا المهدي المنتظر واقسم بالله والحكاية واحلف واعمل وممكن الناس تصدقه كمان ماشي لكن مش هو ده اللي احنا عايزينه ايه يعني اقسمت اللي انت المه... طبعا اعمل ايه انت هتعمل لنا ايه يعني انت كمهدي منتظر انت هتعمل لنا ايه هتحقق لنا ايه يعني ايه اللي هيحققوا المهدي المنتظر اول حاجه هيحقق السلام الامه كلها هتجتمع عليه فاهم ازاي فعشان كل ده يحصل لازم ياتي بمعجزه كبيرة جدا جدا وفوق الوصف والخيال فعشان لما أقولكوا على العلامة الأكيدة لظهور المهدي المنتظر هي الملكة كيلوباترا إيه هامل الكلاب اللي أنت بتقوله ده ده كيلوباترا كفرة إزاي تربطها بالمهدي دي فرعونية مش عارف إيه والحكاية والرواية أقولكوا بس بس بالراحة شوفوا ملكة سبق اللي هي بالقيس لما كانت كافره وكانت برضو بتعبد الشمس من دون الله وكده وراحت بعد كده لسيدنا سليمان وأمنت بكلامه وربما يكون قد تزوجها فعلا علي حسب الرويات الموجوده في التاريخ لكن لا نعرف مدي صحة يعني هذه الروايات. او ربما تكون مسجلة في الكتب السماوية الاخرى ونحن لا ندري بها المهم فيعني موضوع كيلوباترة من الناحية يعني ان هي كافرة او مش كافرة او بتاع الكلام ده عادي يا جماعة ممكن نتقبله لان نتقبله الدين مع بالقيس وهي امنت واسلمت فالملكة كيلوباترة تخرج تأمن وتسلم عادي يعني ايه المشكلة فهم؟ يعني ايه دي حكايه عاديه تبقى. طيب هي هتخرج تاني الملكه كيلوباترا وهتعيش تاني يعني هترجع لها الحياه ولا ايه بالظبط يا ايه هي فين دلوقتي اقول لك ان الملكه كيلوباترا هي كانت هربت من الرومان واختبأت وان قصه السم والتعبان دي قصه مختلقه ومفتعله اتكلم عليها شكسبير وعملها كفيلم او روايه او مسرحيه لان الرومان لو اخدوها حية او ميتة حتى كانوا لازم يلففوها شوارع روما وده ما حصلش يبقى اذا حكاية السم والتعبان دي اكذوبه على التاريخ ومفتعلة حتى العلماء الاثار اكدوا ذلك ومنهم زي حواس بنفسه الحكاية السم والتعبان دي كلام فارغ ومش حقيقي يا جماعة إنما الرواية الحقيقية للمالكة كيلوباترا هي هروبها من الرومان قبل دخولهم الاسكندرية باسبوع اختفت عن الانظار تماما يعني اقرب المقربين لها ما شفوهاش بقى قبل اسبوع من دخول الرومان فاذا الموضوع ممكن تكون كمثل اهل الكهف او وضعوها في مكان اغلقوا عليها مكان مثلا ما وقالوا هيرجعوا لها تاني واثناء رجوعهم الرومان جم لوهم الناس دي فبقيت هي محبوسة داخل هذا المكان ومعها كنوزها وكل حاجتها معها في نفس المكان ده الملجأ ده او المخبأ ده اللي هي استخبت فيه فامتها الله الفين عام زي اهل الكهف كده يعني اعطانا مثل برضو لأهل الكهف عشان لما يجي حد يقول لنا نفس الامثله دي نعرف ان الكلام ده صحيح وان الكلام ده ممكن حدوثه كويس ايه بقى احنا عرفنا ايه ان الملكه كليوباترا هي هتطلع دبه الارض المذكوره في القران والاحاديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام كلها تشير الى الملكه كليوباترا بلا شك اول حاجه في حديث بيقول لك تكلم كل واحد بلغته ماشي نرجع للتاريخ وعلماء التاريخ نسالهم ايه يا جماعه الملكه كليوباترا ايه اللغة بيقول لك ده كانت بتتكلم 14 لغه في واحد يقول لك لا ده هما 6 7 واحد يقول لك 16 يعني المهم العلماء أجمعوا إنها هي تتكلم عدة اللغات المعروفة في وقتها يعني ماشي يبقى ايه الحديث أول حديث ده بينطبق عليها تاني حديث يقولك إن هي ذات زغب ريش وفعلا حاطة على دماغها الزغب والريش يبقى هي ذات الزغب ريش النص جاني لو طلعته لو أنت مصري طلعت النص جاني هتلاقي كلوباترا فعلا مرسومة بالزغب والريش اللي هو على رأسها من فوق او زي ما كان معك يعني علبه سجاير كيلوباترا او كده المهم نرجع بقى لمرجوعنا ده تاني حديث برضو يدل على كلوباترا. تالت حديث أه وجهها وجه انسان ولها اربع قوائم يتكلم عن دبة الأرض سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في ثالث حديث بيقول لها وجهها وجه إنسان ولها أربع قائم هو تمثال أبو الهول فأي مالك فرعوني بيأتي لابد أن يقيم تمثال مثل تمثال أبو الهول وجهه ثم أربع قائم بتوع الأسد وجهه مكان إيه, إيه يعني وجه الأسد تبقى وجه الملكة كيلوباترا والأربع قوائم بتوع الأسد موجودين يبقى ده تالت حديث رابع حديث <hesitation> آه ممسكة بعصا موسى وخاتم سليمان ننظر إليها عند معبد دندرا في إنا تقريبا مرسوم ملكة كيلوباترا على الجدار متاع المعبد وممسكة بمفتاح الحياة هو خاتم دائري شيء دائري ومسكة عصاية زي عصا موسى اللي هي مسكها في ايدها ماسكه في ايد كده عصاية من هنا والخاتم الدائري من هنا فهو ده بيشبه كليوباترا بموسيقى خاتم سليمان وعصا موسى ده الحديث الرابع الحديث الخامس تخرج ومعها كنزها فعلا الملكة كيلوباترا استخبت ومعها كنوزها الحديث السادس تختم أنف الكافر وتجلي وجه المؤمن فده طبعا كان تجلي وجه المؤمنين عندما تقابلهم في الأسواق وكده مع كده تحركها كده من أعلى إلى أسفل كده كانها تعطيهم البركة من بعيد آه وكانت تختم أنف الكافر تضع له علامة على أنفه لأنف الكافر عشان لما يمشي في السوق يبقي معروف ده أن هو سوابق وأجرام قبل كده أجرم قبل كده فإن الشيء الوحيد اللي أنت مش عايز تدريه هو أنفك يعني أي عسكري يقابلك لازم تنزل كده البتاع التلسيمة اللي أنت حاططها على وشك عشان يشوف مراخيرك دي أو أنفك فيه أيه في علامة ولا مفوش علامة عشان انت مجرم ولا مش مجرم عملت مصيبة ولا ما عملتش وبعدين بقى عندك حديث سابع يقولك خسرها خسر هرة ازنها ازن فيل مش عارف ايه يعني بتلبس العاج كرات العاج بتاع الفيل وبتلبس حزام اللي هو جلد النمر على خسرها يعني تشبيهات واستعارات كلها مكنية للملكة كيلوباترة وفي حاجات يعني كتيرة وأدلة كتيرة إن هي الملكة كيلوباترا ليه بقى لأن لازم الملكة كيلوباترا عشان لما تصحي تاني هتعرف إن هي هتقابل المسيح ازاي بقى طيب هي هتعرف إن هي هتقابل المسيح فعلا يمكن الكهنة قالولها اللي ما جاي تقلقيش هو هينقذك من الرومان يعني الملك اليهود كانوا اليهود بيبشروا في وقت الملكة كيلوباترا زي ما احنا بنبشر بالمهدي المنتظر ده بقالنا اكتر من عشرين سنه او تلاتين سنه الناس عماله تتكلم على المهدي المنتظر هو لسه مجاش نفس الحكايه مع الملكة كيلوباترا حصل نفس الكلام قعدوا يقولوا خلاص المسيح قرب يجي ملك اليهود المخلص قرب يجي مش عارف ايه، المهم بقت ايه عندها شغف وحب ان هي تقابل الكلام دوت وتشوف الحكايه دي، فراحت للكهنه في المعبد قالت لهم ايه الحكايه بتاعت الناس اليهود دول اللي بيتكلموا عن يعني قالوا لها ده هيجي اخر الزمن فعلا واحد. هو عقود العالم كله كانت هي بتحلم بقى كيلوباترا ان هي تقود العالم فده كان حلمها ايه عودة المسيح حلم الملكة كيلوباترا هو فعلا عودة المسيح اللي تقيم السلام في العالم يعني شوف ايه بقى دي عقيدة راسخه جوة مخها لغاية دلوقتي ان هي منتظرة المسيح فعشان كده فهي دي انسب ملكة يعني نحطها في البحث بتاعي لان كل الشروط بتنطبق عليها احنا بنحقق احنا محققين في علامات الساعة الكبرى طيب خلاص عرفنا الكلام ده ايه اللي هيحصل بقى بعد كده ان احنا لازم احنا بنفسينا اللي نطلع الملك الواتر المهدي المنتظر المهدي المنتظر مش هيعرف يطلعها بنفسه فاحنا لابد من مساعدته عشان تظهر الملكه كيلوباترا ويقوم بإيقاظها أمام الجميع اللي هو هيكون المسيح برضه عيسى ابن مريم فكل شخصيه وكل طائفه من الطوائف في العالم مؤمنه بعوده شخص ما سوف يأتي وهذا الشخص ما هيظهر من مصر وظهوره من مصر. اللي بقى عشان مرتبط بـ اسمها ايه الملكة هي نصه التاني يعني هو معاه نص بطاقة متمشيش وهي النص اللي هيكمل نص البطاقة التاني يبقى نكتمل ايه بطاقة التعريف بتاعة المهدي المنتظر ويكونوا عرفناها عندما يعرفه الناس بهذه الطريقة وتقوم الملكة كيلوباترا من الأموات وتعود إلى الحياة مرة أخرى وتكلم الناس عن التاريخ الفرعوني وتاريخها وايه اللي حصل وايه مجريات الأمور يعني شيء عظيم جدا جدا ودعاية كبيرة للمهدي المنتظر في ذلك الوقت وسوف تأتي الوفود و رؤساء الدول من جميع اقطار الارض لزياره مصر في هذا التوقيت يعني ان شاء الله سوف يكون حدث عظيم جدا جدا جدا في هذا احنا بنرتب ليه بنستعد له من دلوقتي وانا بدعو جميع المشاهدين والمتابعين ليا في القناه ان هم يعززوا موقفي ويتكلموا عني ويتحدثوا عني في كل مكان لو انت عندك قناة على اليوتيوب اطلع وقول وتكلم عني قول الراجل ده بيتكلم بيقول كده كده كده فيش مانع المهم ننشر الموضوع على قد ما نقدر لعل وعسى نصل الى الحقيقة لان انا باخده كشكل بحث لا استطيع ان اجزم جزما تاما بان الموضوع ده مية في المية ولكن لا استطيع في نفس الوقت ان انفيه فإذاً احنا أمام بحث فنبحث تعال ونبحث مع بعض يمكن ربنا يفك كربنا ده اللي احنا فيه دلوقتي ويبدل حياتنا إلى إيه شيء تاني يعني انت بتاخد 100 جنيه ولا 200 جنيه في اليوم ما بيعملوش معاك حاجة كمصر يعني انت فوقعت في مصر فمحتاج عليهم 500-600 جنيه عشان يكفوك في اليوم ده عشان يكفوك صح يعني عايز تجيب بقى مثلا شوز يوم هتجيب شوز يوم هتجيب ملاية يوم هتغير مش عارف ايه يوم هتدفع فاتورة ما مش كل الحياه اكل وشرب بس ليها متطلبات تانية تدفع قسط مش عارف ايه هتدخل الولد المدرسة هتجيب له كتب آه لسه هتخلف عيل هتجيب له بامبر يعني وتجيب له اللبن يعني متطلباتنا مختلفة لكن في نفس الوقت احنا كلنا في ازمة دلوقتي الحكومة نفسها في أزمة وأثرت على الشعب يبقى العمل إيه اللي احنا نطلع الملكة كيلوباترا من موقعها في مدينة الحمام حتى نستطيع أن نصل إلى المهدي المنتظر وبهذه الطريقة إن احنا نقدر نوصل للمهدي المنتظر بالطعم ده هو ده الطعم اللي بيجيب السمكة يعني انت لما تيجي تصطاد سمكه مش بتطلع طعم ليها فالطعم بتاع المهدي المنتظر عشان نقدر نجيبه هو الملكه كيلو باطرة طلعنا الملكه كيلو باطرة خلاص يبقى واشك ان هو يجي بقى المهدي المنتظر وياكل الحكايه دي ويقوم باحيائها امامنا يبقى كده احنا اتاكدنا ان هو فعلا ده المهدي المنتظر في غلط كلامي لو حد شايف اي غلط فيعلق لنا على الأخطاء ديت يا ريت يعني احنا هنخسر ايه لما نروح الموقع ده في كيلو سبعين في موقع معلوم قدام فيلا محدوده كالمعالم في هناك ان شاء الله وعلاء الملكه كليوباترا باذن الله في هذا الموقع فيعني في انا متاكد يعني تقريبا بالغيب مش هقول انا شفتها دخلت تحت الارض لا انا غيبيا مؤمن بيها ايمان كلي يعني ك... يعني ايماني بالملكه كليوباترا في نفس المكان ده كايماني باي حاجه تانيه يعني فانا عن نفسي انا مؤمن ومصدق جدا ان كليوباترا موجوده في هذا الموقع وعشان كده انا عايز اروح ابحث عنها لكن مش قادر في نفس الوقت لان لو بحثت عنها بطريقة غير قانونية انا اروح السجن فانا لازم اكون امشي رسمي برضو لازم امشي رسمي ولازم الناس تدعمني وتشترك في القناة وتوسع القناة عشان نقدر نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس والحكومة تسمع لنا يبقى لينا صوت انما انا صوتي غير مسموع صوت واحد من مئة مليون وندعو العرب برضو الوقوف بجوارنا اذا كان في السعودية ولا في الكويت ولا في العراق ولا في المغرب ولا في اي مكان في العالم يعني عشان ماسميش بس اسامي الدول كتير او انا قلت امثلة بس بسيطة او السودان يعني دول كثيرة ممكن تقف برضو جنب مصر تقف جنبنا عشان إحنا في النهاية لما يأتي المهد المنتظر ده هيقف جنب الجميع هو مش هيجي لمصر بس لكن ظهوره هو من مصر لكن هيجي للجميع هو الخير للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نظرا لصلاة العشاء في مدينة الإسكندرية والآن واستودعكم الله والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله كان معكم امل حسني من مدينة الاسكندرية جمهورية مصر العربية متنبئ بعلامات الساعة الكبرى تليفون محمول 01285789734 وشكرا على حسن استماعكم ومتابعتكم لي